Bylines elektroniska träning ökar ämnesomsättningen och det gör den för att vi ökar muskelmassan. Och ju mer muskelmassa du har desto mer eh, bättre förbränning har du. Och det gäller även Byline. Vi ökar muskelmassan och det är ingenting som vi har hittat på utan det är någonting som vi vet genom forskning. Och det gör att du får en väldigt bra förbränning när du går på Byline.